فتت الكا بلا لا تيهتك همين بين الجثث ما من جثتك كثير فوق يا النامت جثث سوي انا يا ابي عيدي فلتيه اما تجري النفس دونك فلتيه اما تجري النفس دونك هي العالجا يفتحك باب شر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 ولقيتك والسبب شفك تلك يعني دورتك لحد ما سمر يلساني تك السفب شفك تلك يعني خلف الله على شفك خلف بيك تلالي مايا نصب تصب اللي ما كثر جسمك وما بيه رجيت كلش صاير شوية حال وقتك و يا فدتك و فدت كلي قوتي و ناسي و يبذج الجريعة دفتي تعد راسي بماتي